Un truc per saber si una paraula porta accent obert o tancat. Com ja havíem explicat en un altre vídeo, la A sempre porta accent obert i la I i la U porten accent tancat, i la E i la O poden fer ballar al cap. L'accent d'aquestes dues vocals depèn de la pronunciació. Si dic E, escriure accent obert. Si dic E, escriure accent tancat. Si dic O, escriure accent obert. Si dic O, escriuré accent tancat. No obstant això, és cert que algunes persones els costa distingir aquests dos sons. Per tant, et donaré un truc per saber com s'ha d'escriure l'accent. En paraules esdrúxoles, la E i la O sempre porten accent obert, excepte aquestes paraules. Escrivim E amb accent tancat a les paraules església, ferestega, llémana i tèmpora mentre que escrivim la O amb accent tancat a foroncul, tòmbula, i pólvora. Així que si trobes una paraula esdrúixola i porta accent sobre la E i la O i no és cap d'aquestes paraules que acabem de veure, automàticament escriu l'accent obert. Per exemple, Ciència idèntica.